Vážení, dovolte mi, abych jméne bojenských lesů a statků popřál armádě České republiky k jejímu významnému jubileum především hodně sil, statečnosti a odvahy. Je nám ctí, že můžeme být jejím dlouholetým partnerem, ať se jí daří.